Я так потрощила все, уже Ну Вот так тут легко. А вот тут уже все, все вообще. Там чуть ли кирпич не вылетелся, уже не заделал. Угу. Вот там стену не заделал. Це все в було кудись на кухні. то й то заділа. А тут а дядина комната, і ця комната там, потім відкрин двері. Там взагалі, блин, стіну проломило. Вообще. Получається від одна І там вікна оно, немає. Шкаф. Вообще не один. Вітаєш, що не і він щось там скліпав. І то в нас оплях держиться. У нас якийсь. Не одного оцілілого з грипів на виліт. Чую, він перелітає через мене, я давай мабуть. Це ж він самий двері вставляв. Вікна всі взагалі. Чим могли, тим позабували. Коври не на полугу, а на вікна хусі в нас. Ось він може зайти сюди, а взагалі тут потолки, на стіни буде кошмар. Поотходила, а мы тут вот, поднимали и котелок. Это я на днях все задела в стену. Вообще, туда вся граханулася. Вся там была. Там Пасху. Боюсь обувисти. Если не грахануло, то хай бахнуло. Я думала, здесь киток. Нет. Козовая. Нет. Не, не, все нормально. Все, она в комнату. Это так потрощило все. А потім пропихала і боже, нормально до ранку. Тут теж вибило вікно. Всім так, то забувало, чим було рамочка, так клеемку хоч. Де там дали, то там поделали. Так хоч би. Тут тоже шиферек знесло, ось все вибивало. Повылетало, пожрывало. Коля, иди переодевайся, порадивайся, страшно. Жопли порадивайся. Костюмчик мокрый. Сейчас не детский вот сейчас. Подевайся. Или колгот одевайся. Или колгот одевайся. Или одевайся. Или одевайся. Или одевайся. Или одевайся. Или одевайся. Ой, глава! Просто такий чистий. А ми на... Каченята. Ось. А ми на дні. все, іди в хату порадивати. Ну угу. що таке? Я хочу сити. Ой, баба! Лава, порадивати. Деякі вони так спокійно, раз чують, що бахну, та біжать швидко в хату. А деякі там можуть хникати, плакати, біжать, кричати, ховаються. Деякі взагалі не розуміють, теряються, там стоять на місці, там на самому бігти за ними, цапати, тікати їх, накривати. Бо жах, стоять і все. Перелякані. Деякі вже видно, що реакція, навіть ночі сплять і так жахаються, як сниться, щось все, різко там починають плакати, кричати щось. Все безпокойні стали після цього взагалі. Сину толком не сплять. Ось там Ніколаєв теж казалось цю ночь. Це бревно тоже. Сина не варила, ну, де ми його. Зачепило десь щось. От така. От така. Бабусик, хрюзик. Мокро. Іде вона такі прямо до папи. Час він бом проснеться. Наси бачив. да. Ти Угу. Получается так, что будем рожать. Кто-то вагидно сейчас? Что сестра? Сейчас в Льво уехала. Ленка, что я? Кажу, на себя вообще, я кажу, ласково говоря, кажу, наплевать. Так, взяла одни лапти и все, хатни. Дома. А так, детские вещи, там, конвертик на выписку, чуть-чуть вещей купила, тоже ценные, просто шарахают вообще, скупилась и то, наверное, выкинула, я не знаю, сколько, это опять был, ужас, так говорю, пошли, давай поезти, купим, если хочу, чтобы было, Бо вообще пустых не был. Ну и какие патрушки велика на тебе. Ты зяба, куда ты ешь?